لا براحتك براحتك هو انت تطرب على الغريب الله، براحته هو انت هو انت تطرب على الغريب شي لك بريشي بعد جنحك قوة الله الله, الله.